السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء صباح الخير ناركم بروك يوم الخميس كما تشاهدون بدايه السوق مع الصباح شاركوا معكم لحظات نزول الخضر تبارك الله يا ربي خضره يالله السلام عليكم السلام كيف حالك؟ كيف كنصوروا الطريقة كيفاش ديال الخضرة وديال ديال النزول ديالها المعاناة اش غادير الله يحفظك كنشاركوا اللحظات <سؤال> سمعك عليكم الله يسخر رزقك الله يحفظك كنشاركوا معكم الاجواء ديال ديال ديال, ديال سمي شو ديال البدايه ديال السوق كاين شويه ديال آه كاين شويه ديال الكرفيس وشويه ديال كاينة تمارا كاين تمارا الليل كامل الليل كامل؟ الليل كامل الليل كامل هنايا وباقي خدامنا الله آه. كتبداو بكري شويه، قول كتجو مع الليل بكري هنا باش توصلوا هاد الخضرة ل... باش توصلوا هاد الخضرة للناس. ثلاثة تاع ليلة هاذيك كنوصلوا. ثلاثة؟ ثلاثة هاذيك خمسة. آه الله. خذها أنت شفا الله العنب ها. كلشي باقي داك الشيء هو هذاك. <تصفيق> الله يسهل عليكم أخويا الله يحفظك. الله يسهل عليكم. <تصفيق> سير أخويا مول الحلال الله يحفظك. يبارك فيك بالنسبه للثمن ديال الخضره مازال يقول لي باقي ما ديال 80, سبعين 80 هي الله خضره لا لا خضره نقيه الله الله يسر الله هو سير, سير سير سير <تصفيق> الحلال الرزين أسير <تصفيق> والحلال زين الله العظيم بالله بارك الله بارك الله ياربي معاش شباب سويله ليمون برقية العربية. يا سمسطا؟ مرحبا هي البداية إن شاء, ان شاء الله الله يستر سهر الله وين هو مدريش؟ بقي تواحد كل شيء باقي صير الله الله يسخره آه ها بداية السوق هادشي ماشي ساهل ياك هادشي خاصك تعرف البداية ديالو الله يكون آه. في آه. الهوان فينا ها يجي دابا ها ها الربيع. الله يعلم. قد جي اه. دي عزوز. <تصفيق> كثير. <دي تصفيق> اسأليك الله عزوز. اسأليك. يا العمل عزوز. سير الله. <تخدمك> تخدمك <و> <تخدمك> <تصفيق> <تصفيق> الله الله لا مالو الوقت تخدم وقلت لا مالو الوقت الوقت تشميت ريحتك لا لا الله واش غدير امين يا رب لا فين الدوك لا واش غدير مالو الوقت اشوف هذه الحاله الرزق ديال الحلال زين ماشي ما تضيع كاع وديها عزز ما, ما يضيعك الله سبحانه وتعالى كاع تمرين مع مول ديالك ايوا اش اصبر اصبر, الله. أصبر. سهر الله ا تبارك الله اي الله كرمك الرزق ديال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> هي الله البدايه يالله بسم الله مزيان الله يسر لك امين يا رب سير الله مسكين اه ياسين بس عليك احترامات يا اخو الله يحفظك <مريف> الله يحفظك يا ودي. لا لا يا هو هو مسكين لا لا غادي غادي الغرض. جارك <تصفيق> يا ياك اخي. اه. الله هي البداية أخي يسم؟ ان شاء الله تجسيم الله الله زينه الحمد لله خير موجود اول خير كيهبط اه ما وا ان شاء الله كل خير السوق راه وا مره ها و مره تمام <تصفيق> راه الليلك كاين الخير موجود ها لافوكا ها المانكا موجود <تصفيق> التفاح العنب كلشي موجود الحمد لله ضربه عطيه شي تصويره مع شيء اه صور صور صور صور كنشاركوا معها غير البدايه كيفاش <تصفيق> البداية هي كلشي مرحبا اه ميزان سير الله بالقدر هو اللينا هاد الضوء ما نطيب كري باش نجيو نخدمو ما ما ما ما والو نبقاو نعاونو رشا شويه فهمتي كاين الخير كاين الخير الحمد لله كاملين نطيب معاها الصباح بكري وجيتي تسوق تقلب الرزق ديالك ما يضيعكش الله سبحانه وتعالى اه ما باش تقول ما كاين والو كاين الخير بغينا نخدمو ما كاينش دير شي سميتو ولا لما... علاش تبغي تجي تبقى تخلص خدمتي نديرو شي بروجي ان شاء الله شو. لا دير شي حاجه نتاعها دير طفله دير شي ديال النعناع ولا دير التيشير غيكون خير ان شاء الله كون كون متفائل ما تبقاش ان شاء الله ان شاء الله خير <تصفيق> وراك <تصفيق> <تصفيق> لا راه ما شديتش لك الله ديال الخبز الله الله <تصفيق> <تصفيق> الطويلة مازال خاوية اشته قلت لك مازال خاوية يلا البداية يا الله يستر <تصفيق> <وفينا الريال. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آه موجود الحمد لله الله إلا عاني ديالك مع النعناع لا؟ اه دياله دياله لا اخذ, راعتك أخذ راعتك. شوف السمارة <تصفيق>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 وهادي بحال الخبيزات سميتها صابارخ سمعت سما... سميث راه قد راه شوف انا بغيتك نصورك دروك من المعاناه ديالك مع الصباح كيفاش كاينه اما اللي عندها مرحبا كثير بس عليك الله يسلمك الله يحفظك. قرية. سير يا سيدي سير. بسم الله. أه. يلا الله لا راس محمد الله اكيد الله يلك المال كان شويه ديال البرد الله هذا والله الا برد, برد, برد هذا راه شوف لما صورتك بحال شوف لما صورتك بحالك وتزوق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 آه احنا الديسيمام الله يسخر باقي شويه البرد راه غادي يخرج سخون تبارك الله يلا غادي يزيان الجو تاعنا حكيم خير بارك الله الله يحفظك اخويا حكيم ايوا يلا جيتي ياك بيت ما الله يحفظك وديال لقد هو هذيك الشخص العشوب نشرت هذا الشخص لقد نشرت هذا الشخص لقد نشرت تبارك الله لقد الله هذا الشخص لقد دي <تصفيق> مش <تصفيق> اه ما اه. ما اه كيقول؟ توقف خليك يقول، توقف خليك يقول، ها هو الشاني مو دوريجين، ها الخدمة ديالته 20 درهم داير 1000 ريال 50 درهم 50 درهم ها هذو راه كيديروا في مرجان 2000 و 2400 باش كيبيعوهم في مرجان، درنا ليه 1000 ريال مرجان ياكسر ها هو دوريجين ها الخدمة ديالته عندكم اه العمل هذا جيكلو شي زوينة، شحال دايرة أخويا، هذا الشاني مو واعر. الله الله ولكن زوين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كيف تقول دراهم الله الله الله الله لا لا شوف إن شاء الله يدير الخير. الخير. أنت شوف الخير الحمد لله جو عندي. جا. آه رحمة رحمة آه آه بلد الله آه، غادي جو عندك غادي شوف. آه. شد مرحبًا. لا <تصفيق> <مرحبا دا رحمة تصفيق> يا رب البلاد البلاد الكيلو 160 ريال بارك الله والبصله؟ البصله 3 بارك الله فيك. وخاطر مازوز زاد. السي مزيد، اخويا البلدي لا لا باقي البلدي لا لا خرج خرج خرج لله. باقي عندنا هاك هاك بارك الله لا لا زين زين وحش شويه المزيد وحش شويه شويه المزيد البنت البنت هاك هاك هاك هاك هاك <عطيخ> هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك فلس فلس من هاك كروزير هاك تاكل هاك هاك تاكل هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك تاكل هاك واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه وما تجيش معتنا كرعومار كول وما تجيش معتنا كرعومار وجيها كول وصحتك وجيها كول راك تاكل راك. هاك تاكل زيد زيد زيد زيد زيد زيد كول زيد مرحبا ماشي اللي بقى قريب الحال آه يا هذي رحماني يال تحية الناس تحيه لهم خمسين ريال ريال ريال جيتي الربحه وليدي راه داير لك صوره صوره عيط لنا سير الله ما بغيناش لك وجيك ولا كاين كاين الهيالات وراك ما بغيناش يدهم واه لا لا يلاه اش غدير ضروري تحترم شويه واو قال في المغرب لا ما كاينش والله الا الخير موجود. موجود خير الخير الخير موجود هاي آه الطبله نورت او آه محمد الطبله نورت الله <تصفيق> يسلمك الحامض شحال دير الحامض؟ أه 10 درهم مزيان هادي قرعه هادي الله محمد؟ سبحان <عنى> <حامل. سوطني> إيه. هذا هو هو, هو السلطان <سوطني> <سوطني> الخضر هذاك. آه السلطان هذا هو سبحان الله هذا <سوطني> يعني هذا هو اللي في القرآن. <وديك> <سوطني> ويلي محمد هذا في القران هي كله <متض <متض اه ماني طاطا وحيدو حيلو. بس لولا. طا طا بعد عش حاجة. طاطا ومطيشه والماطيشة. ماطيشة مية ولوزة الأخرى. ريال. ربعة درام. برحمة الوالدين الله اللحظة. درام وجودة شبارك الله. عطيه رموز، كنصور غير الخضرة، شدها للخضرة، أما السوق عامر مخلطة القضية ما عندنا ما نديرو كي <تصفيق> كثير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا يزيد <يا سيدي> بخير الله يحفظك <دك. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله يسلمك الخضره اللي ما بوش <بس> يتقديك خير موجود هاد الناس عندهم خضره زوينه تبارك الله هاد خضرة زوينه هاد الناس الله شحال دايره بطاطا؟ والله ما سولت ما سولتيش مزيان حسنيت، أنا, <تصفيق> انا خويا بنساليك ما تسولش، غا غا عجباتك السلعة تقدى، صافي. لا لا, لا, لا, لا. آه صاف. زينة تبارك الله. غاتخلص آه غاتخلص اللهم دي سلعة زينة ياك. شحال دايره بطاطا شحال؟ بطاطا. ها؟ 80 80 وماطيشة؟ حتى هي حتى هي 80 كامله 80 والليمون تا اه طيب اه طيب اه خمسة درهم طيب سبعين ريال خيس تبارك الله كيف حالك يا خمسين مزيان حيث حيث حيث بارك الله حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث ريال غاتصور نوراه يصور البنان زين زين الله يلا زين تبارك الله زين ورخيص 150 ريال الحمد لله الله يلا حمدين مولانا بالله خير داير خير كثيره ما مطيشه شحال دايره 70 مزيان اختي الله يسهل عليك مزيان كتكون المراه المغربيه ما عليكش تحيه لك. سيدي هذا واحد شويه من الماده ما تشدي شي واجهه له ياك دا مزيان انا آه. شد لك الوجه شد لك الوجه ديالك ماشي مش مشكل الله يحفظك. ذاك الشيء اللي كاين. لا لا لا لا انا تنتشاور معاك ماشي انا نخلط ما ما لا إلا ما إلا ما قلتلك شيء لا ما شاورتك ما ما جاتش. مثلا احنا رجال ما عندنا سوق، لو بعضياتنا ما عندنا سوق، أنا كاين شيء لا. ياك ولا مالك شرف كبير هذا خير كثير هذا مالك. والله إلا شرف كثير الحمد لله، مالك كتقلب على طرف ديال الحلال مالك. الحمد لله راسك مرفوع مالك؟ بصحتك الله يلاه بصحتك نحييك. أنا غنسالي إن شاء الله ونجي نتقدم عندك معطيتش. مرحبا الله يحفظك الله يسهل عليك. يلاه الله يعاونك. بسينا ريال. ها اللي ما بغى الليمون ياك؟ اللي ما عندك؟ لا بالسرية. اللي قال لك؟ كيلو معبور وكيلو فابور. داك الشي اللي كاين. هيا آه الطبلة نورات دابا عاد قال لي قال لي تدير وجي اللي تيسالي <تصفيق> مع الناس كاين مع الناس دابا الذاكرة معاك تانيت خاوية تصورو العطرية الله يحفظك صحافي <تصفيق> أه ضروري من آه، الله يرحم ليك الوالدين شادير هذاك الزيتون هذا 360 كله 4 ريال انا اللي ايه شي حاجه و موجود خير موجود الحمد لله الحمد لله يا رب شوف خيرا هذا غاده مزيان الله يرضى لك الطريقه بغيت نشد على صباح الخير طرتي تقاد الراش شويه طرتي تقاد شويه ياك مزيانه سيدي البنان أه. أه. قول الله يعني اللي عنده هاد اللقا ديال النهار الفطر هذا جوج الفطور فين عنده ياسين هذا البرغوث ####وكاليك البرغوط ما خليت ما ما لا لا عبد الله لا الله لا أقلدك لما عندي في رمز مصور عندي في هالفيديو. كين كين كين كين أحمد كين. لا إله بصحتك بالله. قديتي صافي بس هي ناضيه. مزيان على ها؟ فيلم؟ <تصفيق> على أنت ما اليوتيوب؟ اليوتيوب دير دير قناة أبو الرحمة غادي تطلع راه كاين والجيجات والمسايد هذه. ما واحد الدراري الدرار يا ريضة. ها دم الدرار. اقول لهم غايد يشوف. ديروا سوق السمارة. تاريخ اليوم. اه سوق السمارة التاريخ ديال اليوم. صاف. يلقاه. افترت <تصفح> ريسا فينا <ناضي> هذه مسايدة. <تصفيق> اه اه اه اه اه اه. الله يلو قلبي على اسرائي. حل دي ناد قساري على السن. يا جمريد في موكي سي احمد قصيريه شحال دايرين محمد ريال هادو حال هادو شحال هادو 20 هادو درهم هادو اللي 15 هادو اللي مزوقين شحال الكبار صغارة على 500 آه هادو اللي مزوقين صغار ها هما ها خلاص ها خلاص ها ها خلاص ها ها الشوكولاطه اي خويا اللي ما كدار لا بها خبز ولا الواحد يا محمد. ولا شي صحتك. يا محمد. اليمين تكون عندك طب زريبه ديال الطبه ولا زريبه ديال الفار. هذه هي الشوكولاطه الجديده اللي كتحارب لنا هذه المصيبه ديال هذه القضيه ديال, ديال هذا الفار هذا. ملي عنده هذه المصيبه ديال وقال لك سراق الزيت ما خليت ما عملت ليه وسراق الزيت ما خليت ما درت أنا اجا تشوف الدواء الجديد الله رحمه والديك واللي كيسول على هذيك الكوره الكوره ديال الفار واللي كيسول على هذيك الكوره ديال الفار كاينه اللي كيسول الله يرحم الوالدين على جميع انواع الحشره طائره زاحفة لاصقة الموصلين شكرا كثيرا لهذا الراجل رجل فشكايه سبحان الله العظيم الله يجزيك على الكويس ديال اتاي كنشكروك كنشكروك الفقير ديال الله سبحان <تخابي> له... يا مشاهدينا الكرام الله يلا أه. بخير الحمد لله لازم الحمد لله شو نقول اللي لازم على لك الله يخليك خير يرحم الله عندك الله يرحم ومنين حيتها؟ شكرا يا الله. ناس طيبين سبحان الله. فين هي السلعه ديال براهيم؟ السلعه ديالك يا براهيم هادي؟ شحال كتبيعها براهيم هنايا؟ كدير الله كل حاجة مزيانة المصدر ديال العيش الناس لا إله الله. الله سبحانه اللي ومن بعد مشاهدين الاعزاء مشيت ولدك الناس اللي كيبيعوا الحويج ديال الريكلام وهذا تلاقيت بواحد الراجل مسكين تما هو مولاد لهويجات هذا اللي مفرش هنا كما كتشوفوا او مسكين هذا هم كبير لا سبحان الله العظيم لا اله الا الله نسال الله الله يسالينا حنا غ غا... نغا سبب سباب مع بعضياتنا والله شي محسنين ينوب سبحانه وتعالى المهم نخليكم تصنتو يا خويا <تصفيق> منتظرين يا سيدي تخمم في العيد يا اخويا اخويا العيد اخويا قسنا العيد والهواش هادو وساع هذا الله ان شاء الله لوليدات نعيد لهم شاء الله بحول الله يا ربي سلام على العباد يا رب أمين, امين امين رب العالمين امين أييه انا كنت باغي يا مين عبد الله عندي حنا الدنيا يعني ما مشكل لا لا لا مسكين. هذا هو اللي كانت اخويا. نسال الله تعالى غادي يجيب لنا شي مرض الوالدين. امين ان شاء الله بحول الله. يا رب امين اخويا امين امين. امين الله واخا. ان شاء الله بحول الله أخو ان شاء الله. امين. الله يجازيهم بخير الله يجازيهم بخير الله يجزيك بخير اخويا. اي اخويا. <تصفيق> ####يا رب أمين عندي 06 ستة واحد وأربعين ثمانية 41 38 24 69 هي هذيك النمره خويا هي هذيك ان شاء الله بيحاول لا خويا العربيه العربي البعجه راه هي التجاره غيكون ان شاء الله بيحاول لا يا ربي ان شاء الله الله يكرمك اخويا الله انا امين اخويا امين امين امين امين نعم فعل فعل شي حاجه ربي سبحانه وتعالى على <تصفيق> الشيء اللي كاين بدينا مشاهدا الاجزاء كنشكركم بزاف على المشاهده والمتابعة المتابعه وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتمنى هذا الشيء اللي كندير يروق لكم وكنشكركم على المشاهده وكنحييكم وما تنساوناش ابوني و مرحبا بكم وسهلا عندكم هذا الشيء اللي <تصفيق> كاين كنشكركم بزاف على المتابعه اه كنحييكم هذا الجمعه الله يسهل آمين يا ربي لي آه اللي اللي اليوم الله يسهل على الجميع شكركم جميعا المشاهدين الاعزاء ونحييكم مرحبا وسهلا اليوم واللي ما عجباتو يسمح هذا هو الله الله يوفق الجميع تحياتي لك اعطي المشاهدين شي كلمه آه. آه. آه. شي ديال الخير امين يا ربي لكم علينا بجيم وابوني لكم جميعا الله والسلام